කොළියන්නේ ආසාව ඇති මොහොතේ ලමයි ඉන්නේ කෝ අදවිලගේ මගේ නම චම්ජී සේනාරත්න සේනාරත්න බණ්ඩාරයි වයසෙන් අවුරුදු 52ක් මේ විපිනී පෙරෙන පොඩු උඹෙන් උඩලිඳ කොටස නැවුල මේ ඉන්නේ උනේ පුතාට කියන්නකෝ විස්තරේ පුතාගේ මේ අතිපතුළුයි මේ මම දැලම එක කසල් ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ ළඟින් ගෙහෙත් දැක්කදී මාත්‍රේ නාලන්දේ නේද දوري ඒවට අඳුන්නේ ඊට පස්සේ තමයි මේ මාත්‍රයේ චර්මරව පිළිබඳ 90% කින්මල්ලා තමයි කිව්වේ මේ බලන්න කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ ඉන්නා ඒ ඉලියටි බය ඔපරේෂන් කරන නෝරේරියා ඉතිපස්සේ ගාන හතරට පස්සේ අපිට නෝරේ යන්න කිව්වා පස්සේ ඇම්බුලන්ස් එකේම ගියා මේ පාරේ ළමයි තින් මාටෝ වර්ට් 14 කන්සර් වර්ට් එක යන මඩ පස්සේ තමයි ඒ චෙන්ජි ආමිද සක්ෂන් සීනා රත්න අ පුතකවදී ඉස්කෝලේ ගිහ නා සීනා මට මෙයා ඉක්මට මොනවද තිනා බාධක ඔයාලට දැන් මියා සුව කරන්න හ්ම්ම්. මම දන් කරගන්නවා. දන් කරගන්නේ නැති මෙයාට දැන් මම හිතාට වඩා දුන්නේ. ඒ වැඩේ කරන්නේ විදියක් නැහැ. මේ අදාළ යන්න කොහොමවත් මම වැඩ ගිරුවර මට ණය ඒකට ඒක රුපියල් 4000 5000 කට තමයි ඉතින් ඒක කන්න බොන්න එම දේම කරගන්න ඉතින් අපිට කිසිම දෙයක් නෑ කර කියා ගන්න විදිහක් නෑ. මොදුවත් නෑ. මොනවත් එහෙම දේ නෑ රජෙන් කියලා ඉන්න ආයෙත් මාට්ටයක් තියෙන්නේ 12ක. කරපු වාහන වල නැති නිසා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු දැනට කොහෙන්ද බේත් කරන්නේ? දැනට අකුරඹඩ කොසත් කොසත් කියන බිලිගිදෙම හා හා සිංගල බේද එතෙන් යන වියදම් කොහමද සාමාන්‍යයෙන් මේ වල දෙක දෙනෙක් විලක් වල 3000 ගන්නවා කොහමරි හා හා කරින් ගන්න තියෙනවා එතනත් 10000ක් 5000ක් විතර ගියා හ්ම්ම් කොහොමරි 10000ක් 12000ක් විතර එහෙම පාරකට ගියා සතිපතාද කොහොමද මාසෙකටද යනවා කොළියන්නේ ආස අපatti මොටි ලමයි ඉන්නේ කීවෝ අද ඇවිල්ලා ගි දරුවෙන්නේ කිනව පුත මේ අම්මා අපිට කියන්නකෝ දැන් මේ එක බලනවා ගොඩක් කට්ටිය මිනිස් මේ අයගෙන් මොනවද අපිට ඉල්ලන්න තියෙන්නේ අනේ නැන්දි අපි ලේ හොඳ තැනක් හොඳ මෙ ප්‍රතිකාර කරගන්න හොඳ තැනක් අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. හොඳ තැනක් හොයලා දෙන්න කියලායි. කොහෙද අපිට ඉතින් අර කරගන්න තින්ගටත් යන්න තියෙනවා. තමයි බල දෙ අපි එනකොට ගෙනපු ડોක්ටර්ගේ එ මේ තුනකදී හරි දෙන්නේ ඒක පිටක තියෙනයි විස්තර ටික මේ තමයි ඔය ගත S නේද? CT scan ගත්තා. Mm-hmm. multim, yes. Beast-